آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں شیر رشید صاحب کو اب اس بختر بند گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں اس طرف تعداد موجود ہے شیر رشی صاحب کو اب اس بختر بند گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں یہ بناظر آپ دیکھ سکتے ہیں شیر صاحب کو اب اس بختر بند گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں پولیس کی موجود ہے کارکنوں کی کثیر تعداد موجود ہے جو منادر دکھتے ہیں کارکنان گاڑی کے آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ منادر آج جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں شیر رشید کو اب اس بکر گاڑی میں